<أهلك> اهلا وسهلا ومرحبا بكم انا ارد اوجه شكري وتقديري لفريد العجل في دو عمان آه صاحب شركه عالم الفريد شكرا له وشكرا على تواجد الجميع وشكرا على وجودكم في حركيه البسيطة هذه لاصولي مليون ونقول ان شاء الله انه يكونوا شاهدين لنا ولا شاهدين علينا الله اكبر المساه العظمه للملائي ان شاء الله ان شاء الله اهلا ومرحبا وعلى الترك